اعوذ باللہ الٰبن الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمٰن وحیم برب الفلق مین شر ما خلق عمین شرقاصن وقب عمین شرف ثات فلوقت شر حاسد شرح حسد کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے اور شر سے پھوک مارنے والیوں کی گروہوں پہ اور شر سے حاسد کی جب وہ حسد کرنے لگے